Σήμερα, στο Μεσί της Φοριού, θα δούμε τα πιο συχνά προβλήματα που προσπαθούν να κρύψουν οι πολιτές των ακινήτων. Γεια σας! Είμαι ο Νίκος Κατιαδώνης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του Μεσί της Φοριού. Σήμερα θα δούμε τα πιο συχνά προβλήματα που οι πολιτές ακινήτων, δηλαδή οι ιδιοκτήτες που τα πουλάνε, Προσπαθούν συνήθω να αποκρύψουν. Εντάξει, το συνήθω τώρα παίζεται, αλλά τέλο πάντων είναι τα προβλήματα τα πιο συχνά που αντιμετωπίζουμε, που πάνε λίγο να τα κάνουν αβαβά. Ε, αυτά τα προβλήματα, αυτό που θέλω να σου πω για τώρα είναι ότι τα περισσότερα από αυτά, μην όλα από αυτά, λύνονται. Οπότε δεν είναι ότι θα στα πω για να σε τρομάξω, αλλά για να έχει τη γνώση και με τι κατάλληλε κινήσει που θα αναφέρουμε, να μπορεί να ξέρει να τα χειριστεί και να τα αντιμετωπίσει. Αυτά, λοιπόν, τα προβλήματα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα θέματα νομικής φύσης, τα προβλήματα νομικής φύσης και τα προβλήματα τεχνικής φύσης. Οπότε θα αναλύσουμε αυτά τα δύο και σφίγω και κάνα δύο bonus στο τέλος που πάνε λίγο ξεχωριστά. Θα ξεκινήσω, λοιπόν, πρώτα από τα θέματα νομικής φύσης και το πρώτο που θα αναφέρουμε είναι το να υπάρχει υποθήκη στο ακίνητο. Εδώ, λοιπόν, πολύ συχνά, οι πολιτές, το ακίνητο είναι υποθηκευμένο, δεν έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή των όποιων χρεών και αυτό βέβαια εμφανίζεται στην πορεία. Ε, είναι βέβαια κάτι το οποίο με έναν νομικό έλεγχο από δικηγόρο μπορεί να φανεί ξεκάθαρα και άρα εκεί βέβαιως να φανεί και αν η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει ή όχι. Οπότε αυτό είναι κάτι που πολύ απλά, βάζοντα έναν δικηγόρο να κάνει νομικό έλεγχο, που εννοείται θα κάνεις νομικό έλεγχο, θα το αποκαλύψει και θα είναι ξεκάθαρο σε σένα. Το δεύτερο είναι να υπάρχει αχύ, ακόμα πιο, πιο, πιο πώς να πω, σημαντικό το συμβόλαιο. Να έχει ολοκληρωθεί η γονική παροχή, αν ήταν κάτι αντίστοιχο, ή να έχει γίνει αποδοχή κληρονομιά και να υπάρχει ξεκάθαρα το συμβόλαιο που ορίζει ποιο είναι το τακίνητο, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, ποιοι είναι οι διοκτήτε, ώστε να μπορεί η διαδικασία να συνεχίσει και να φτάσει σε επίπεδο πώληση. Πάλι αυτό με ένα νομικό έλεγχο μπορεί να είναι ξεκάθαρο. Το τρίτο θέμα είναι να υπάρχουν πολλοί διοκτήτε, να υπάρχουν συνειδιοκτήτε. Εδώ λοιπόν εμφανίζεται κάποιο ο οποίος μπορεί να σα πει βεβαίω και πουλάω αυτό το ακίνητο και, ναι, και τα έχεις βρει και στην τιμή και σε όλα. Και ξαφνικά, από το πουθενά, να εμφανιστεί ο αδερφός, ο ξάδερφος, η θεία, ο θείο ο οποιοδήποτε που έχει ένα μερίδιο που μπορεί να ξεκινάει από το 50-60% και να φτάνει και στο 1% και αυ... αν αυτός ακόμα που κι αν έχει το 1% διαφωνεί είτε στο να προχωρήσει γενικά στην πόλη, στο ακίνητο, είτε στην τιμή, μπλοκάρει όλη τη διαδικασία. Μπλοκάρει όλη τη διαδικασία. Αυτό και πάλι, το ποιοι είναι οι φαίνεται και πάλι ξεκάθαρα από το νομικό έλεγχο. Καλό όμω είναι γιατί στα λέω όλα αυτά, να τα ρωτά όσο γίνεται στη διαδικασία που βλέπει το ακίνητο και αντλείς πληροφορίες για αυτό. Βεβαίω θα τα εξακριβώσει με το νομικό έλεγχο, όμως καλό να τα ρωτά και πριν, είτε απευθεία τον πολιτή, αν δεν υπάρχει μεσήτη στον διάμεσο, είτε τον μεσήτη, ο οποίο οφείλει να τα γνωρίζει. Παρένθεση. Εδώ και στο μεσητικό κλάδο, η υποχρέωση του μεσήτη να γνωρίζει όσα του έχει πει ο πολιτής και βεβαίως να έχει ζητήσει και κάποιους τίτλους του ακινήτου, για να μπορεί να κάνει και μια πρώτη διασταύρωση. Από εκεί και πέρα, πολλά πράγματα σκάνει και σαν έκπληξη και στους μεσίτε, δεν τα ξέρουνε, και αυτό δεν πρέπει να μας δημιουργεί έκπληξη. Καλώς ή κακώς, κακό η αγορα στην Ελλάδα στο επίπεδο χαρτιών, όσο δεν υπάρχει ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων, ακινήτων. Που θέλουν να θεσπιστεί κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια και όλοι το ελπίζουμε αυτό. Συμβαίνουν αυτά, οπότε εκεί, σε πρώτο επίπεδο, να κάνει κάποιε ερωτήσει για να δει αν μπορεί να λύσει κάτι, και βεβαίω μετά με τον νομικό έλεγχο, να έχει όλη τη λύση στα χέρια σου, όλη την πληροφορία, για να δει αν πραγματικά είναι θέματα που λύνονται, ή όχι. Οπότε να μην προχωρήσει σε οποιοδήποτε επόμενο στάδιο τη διαδικασία. Ένα ακόμα θέμα που μπορεί να προκύψει σε επίπεδο νομική φύση είναι να υπάρχουν χρέη σε επίπεδο ένφια. Η ασφαλιστική, να μην, να μην μπορεί να βγάλει ο πολιτή ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα. Φορολογική αν είναι και ασφαλιστική χρειάζεται αν έχει και μια επαγγελματική δράση. Εκεί γιατί μπορεί να έχει χρέη σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο, ή να χρωστάει φόρο, ή να μην έχει πληρώσει τον τάπ. Όλα αυτά μπορεί βεβαίω να μα τα πει πολύ ξεκάθαρα ο συμβολογράφο, ο συμβολογράφο που θα επιλέξουμε να συνεργαστούμε ω αγοραστέ και να τον αναθέσουμε τη διαδικασία του συμβολαίου. Διότι ο συμβολογράφο για να γίνει μεταβίβαση. Ζητάει αυτά τα έντυπα και αν εκεί υπάρχει πρόβλημα, είναι ξεκάθαρο. Αν δεν λύνεται, που συνήθω λύνεται, δηλαδή ο άλλο μπορεί να πληρώσει και να ξεχρεώσει και να πάρει φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα, για παράδειγμα, θα μα μπλοκάρει τη διαδικασία. 9 στι 10 λύνονται όλα αυτά τα θέματα. Σπανίω κολλάει σε κάτι τέτοιο, απλώ είναι σημαντικά να τα ξέρει. Αυτά που είναι πιο δύσκολα να τα ξέρει και δεν μπορεί να σε βοηθήσει ούτε δικηγόρο ούτε συμβολογράφο και χρειάζεται να τα ζητήσει είναι. Για παράδειγμα, αν ο πολιτή έχει χρέη σε επίπεδο κοινόχρηστων. Αν ο πολιτή έχει χρέη σε επίπεδο κοινόχρηστων, είναι κάτι το οποίο δεν θα το μάθει. Δεν είναι ότι κάνει τα μετά, αφού κάνει την αγορά και θα σου ζητήσει τον λόγο να πληρώσει όλα τα προηγούμενα κοινόχρηστα, γιατί είναι στο όνομά του. Όμω μπορεί να δημιουργήσει θέματα με του γείτονε, με τον διαχειριστή και γενικώ να, να, να υπάρξει μια ένταση χωρί λόγο. Ξανά, δεν κινδυνεύει να σε χρεώσει κάποιο κάτι. Από τα κοινόχρηστα βγαίνουν στο όνομα του πολιτή. Μέχρι τη στιγμή που πούλησε το σπίτι και μετά πάνω στο όνομά σου, οπότε μηδενίζει ο λογαριασμό, δεν μπορεί να δει δηλαδή, κάποιο να σε κυνηγήσει γι' αυτό, όμω μπορεί να δημιουργήσει μια ένταση χωρί λόγο. Άρα, εκεί τι είναι καλό να κάνει, να ζητήσει από τον πολιτή να σου φέρει μια απόδειξη ότι έχει πληρώσει τα τελευταία κοινόχρηστα, και αν θες βεβαίω σε δεύτερο χρόνο, πιάνει και τον διαχειριστή τη Πολυκατοικία ή την εταιρεία διαχείριση, κάνει μια ερώτηση και το διασταυρώνει. Πάντα, αν μιλάμε σε μια πόλη που γίνεται με καλή πίστη ότι όλα θα πάνε καλά και υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέρη, Συνήθω αυτό το πράγμα δεν το κρύβουν οι πολιτές. Ολοκληρώνεται τη διαδικασία, πληρώνει τα κοινότητα και όλα καλά. Δεν θα έχει θέμα, το ξαναλέω, και άλλο είναι απλά να κάνεις μία ερώτηση. Και αν ο πολιτής έχει χρέη στους οργανισμούς κοινή ωφέλεια, για παράδειγμα, the EADAP, πάλι επειδή αλλάζει το όνομα, τα χρέη δεν επιβαρύνει τον καινούριο ιδιοκτήτη πάνε στον παλιό. Όμω πάλι, επειδή μπορεί να δημιουργήσει θέματα στη διαδικασία του να αλλάξει το όνομα οτιδήποτε άλλο, καλό είναι και εκεί να κάνει μια ερώτηση και να ζητήσει από τη στιγμή που είστε πια κοντά στα συμβόλαια να σου φέρει μια απόδειξη ότι έχει πληρώσει για να είσαι καλυμμένο. Πάλι όμω, σημαντικό, δεν κινδυνεύει σε καμία περίπτωση να βρεθείς εσύ για κάτι που είναι στο όνομα του παλιού ιδιοκτήτη. Οπότε, αυτά είναι τα θέματα λίγο πολύ που κρύβουν οι πολιτέ σε επίπεδο νομική φύση όπω άκουσε όλα λύνονται. Δεν είναι τίποτα ανυπέρβλητο. Με έναν δικηγόρο θα σου λύσει τα περισσότερα και κάνετε εσύ κάποιε έξυπνε ερωτήσει σε σχέση με τα κοινόχρηστα και του οργανισμού κοινή ωφέλεια. Θα είσαι κατοχυρωμένο πλήρω για να προχωρήσει τη διαδικασία. Ούτε ή άλλω, αν δεν το ξέρει, ένα κίνητο πια και αυτό είναι τευτυχέ για να μεταβιβαστεί, πρέπει να είναι εντελώ καθαρό από νομική άποψη, όπω και πολεοδομική που είναι το επόμενο θα πούμε. Αλλιώ δεν μεταβιβάζετε. Άρα μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται να αγοράσει ένα κίνητο το οποίο έχει νομικά ελαττώματα. Πάμε τώρα στη δεύτερη μεγάλη κατηγορία προβλημάτων, που είναι τα προβλήματα τεχνική φύση που οι πολιτέ προσπαθούν να κρύψουν. Το πρώτο και το πιο σύνηθε. Ε, είμαστε Ελλάδα 2019 και δεν βλέπουμε και φω το τούνελ, είναι το κομμάτι των αυθαιρεσιών. Εδώ ένα πολιτή μπορεί να έχει κάνει μια αυθαιρεσία που συνήθω οι πιο συνηθισμένε αυθυρίσει είναι ένα μηπαίθο. Η να έχει πάρει ένα βοηθητικό χώρο, για παράδειγμα να πάρει μια αποθήκη και να το χρησιμοποιεί για κύρια χρήση. Να το έχει κάνει ένα δωμάτιο, ένα σαλόνι, οτιδήποτε άλλο. Αυτά λοιπόν, αν δεν τα έχει τακτοποιήσει, για να γίνει μεταβίβαση θα φανεί και θα χρειαστεί να κάνει μια τακτοποίηση. Για να είσαι όμω σίγουρο ότι δεν μπαίνει σε μια διαδικασία που κάτι δεν τακτοποιείται, τι κάνει, ζητά ένα μηχανικό που ορίζει εσύ να κάνει μια επίσκεψη στο χώρο και να δει αν πραγματικά, σε σχέση με αυτό το κομμάτι, είναι αυθαιρεσίες που τακτοποιούνται ή όχι. Όχι απλά να δει ο μηχανικό αν υπάρχουν αυθαιρεσίες, γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα το εύκολο, αλλά να σου πει αν είναι πράγματα που τακτοποιούνται ή όχι. Για παράδειγμα, στα με τα σπίτια που είναι τα τελευταία 5-6 χρόνια, από το 2011, πιο συγκεκριμένα και κάτω, αν ένα ακίνητο έχει κτιστεί το 2011 και έχει κτιστεί με αυθαιρεσίες, δεν τακτοποιείται. Και γι' αυτό τα ακίνητα τα οποία είναι 5-6 χρονών δεν έχουν συνήθω καμία αυθαιρεσία. Αλλά για όλα τα παλιά που συνήθω έχουν αυθαιρεσία στην Ελλάδα, 9 στα 10 κίνητα που πολλούνται έχουν αυθαιρεσίε. Καλό να έρθει ένα μηχανικό να δει ποιε είναι αυτέ. Συν θα τα δει με σχέδια και οτιδήποτε άλλο. Και κυρίω να σου πει αν είναι αυθαιρεσίε που μπορεί να τι ο πολιτή ή όχι. Και άρα να επιλέξει αν προχωράσει με τη διαδικασία ή όχι. Ένα ακόμα που οι πολιτές προσπαθούν να κρύψουν, είναι σε σχέση με τη στατικότητα. Αν ένα κίνητο, για παράδειγμα, σε επίπεδο σεισμού, είχε χαρακτηριστεί κίτρινο. Για κόκκινο το συζητάμε, κίτρινο. Εκεί, λοιπόν, πάλι για να είσαι σίγουρος, βάζεις ένα μηχανικό, να έρθει να κάνει επίσκεψη και να το ψάξει λίγο παραπάνω. Θα σου πει, λοιπόν, πάλι ο μηχανικός τι παίζει με τη στατικότητα και φυσικά, αν το ακίνητο είναι, αν είχε κίτρινο, δεν σημαίνει ότι δε, δεν χρειάζεται να τα αγοράσει, αλλά μπορεί, για παράδειγμα, να σημαίνει ότι θα χρειαστεί κάποια τύπου ενίσχυση στι κολώνε ή οτιδήποτε άλλο. Σε μια τέτοια περίπτωση, απλώ τι χρειάζεται να κάνει, συνυπολόγησε το κόστος αυτό τη ενίσχυση και προσπάθησε να το εντάξει μέσα στην διαπραγμάτευση. Οπότε δεν είναι ότι πάλι απορρίπτει ένα κινητό, αλλά δε τι χρειάζεται προκειμένου να μπορεί να χαρακτηριστεί πια πράσινο, και αυτό το κόστο προσπάθησε όσο μπορεί να το εντάξει μέσα στην διαπραγμάτευση. Οπότε μία ή άλλη τέτοια χρήματα αυτά δεν θα δίνετε τα δόση και τώρα. Ένα ακόμα που προσπαθούν να κρύψουν οι πολίτε είναι η υγρασία. Το αγαπημένο μου. Λοιπόν, η υγρασία. Πώ θα κρύψουν την υγρασία, Καταρχά, μπορεί την υγρασία να υπάρχει σε ένα μέρο που έχει μπει μπροστά, έχει τοποθετηθεί ένα έπιπλο. Ή να έχει γίνει ένα ψευτοπαυσιματάκι και άρα να μην είναι τόσο εμφανή. Εκεί λοιπόν και πάλι ο μηχανικό μπορεί να το αντιληφθεί. Ένας έμπειρος μηχανικός, ακόμα και αν δεν είναι εμφανή η γρασία, δεν έχει εμφανή σημάδια, μπορεί να το καταλάβει πώς... από τη μυρωδιά. Ένας έμπειρος, λοιπόν, μηχανικός μπορεί από τη μυρωδιά, γιατί η υγρασία έχει μια συγκεκριμένη μυρωδιά, να αντιληφθεί τι παίζει και να σε προστατεύσει ή όχι σχετικά με αυτό. Πολύ σημαντικό. Αν τα κίνητο είναι στον τελευταίο όροφο του κτηρίου, οφείλει να ζητήσεις, να ανέβεις στην ταράτσα και να δεις και μόνος σου, όπως και με το μηχανικό σου, αν έχει γίνει μόνος σου. Διότι αν δεν έχει γίνει μόνος σου, ακόμα και να μην έχει τώρα θέμα υγρασίας, θα χρειαστεί εσύ να κάνεις μόνος σου και θα έχει πολύ άμεσα στο μέλλον. Οπότε το θέμα ταράτσας, σως! Αν είναι στον τελευταίο όροφο, αν είναι ερετηρέ, ζήτα να ανεβεί και να δεις την ταράτσα και εσύ και ο μηχανικός σου. Πάλι λοιπόν μιλάμε για θέματα τα οποία λύνονται και ξεπερνούνται. Ένα τελευταίο σε σχέση με τη τεχνική φύση τα θέματα, το οποίο οι πολιτέ βέβαια πολλέ φορέ δεν το κάνουν καν απλά είναι λόγω άγνοια. Σου λέει ο πολιτή ότι έχω κάνει μια ανακαίνιση, για παράδειγμα, σου λέω, Έχω ανακαίνησει τα υδραυλικά και εννοεί ότι μπορεί να έχει αλλάξει ένα σωλήνα, να έχει αλλάξει κάτι πάρα πολύ απλό. Που τέλο πάντων δεν είναι αλλαγή τη υδραυλική εγκατάσταση. Το ίδιο και με τα ηλεκτρολογικά. Τι χρειάζεται λοιπόν εκεί, ένα έμπειρο μάτι, είτε κάποιο μηχανικό, είτε κάποιο ο οποίο είναι στον χώρο των ανακαίν και μπορεί να αντιληφθεί αυτό αν πραγματικά έχει γίνει ανακαίνιση των υδραυλικών ή όχι, χωρί προφανώ να ξελέσει τίποτα. Ένα παράδειγμα που κοιτάνε οι έμπειροι μηχανικοί είναι ε, οι αρμοί, ή πόσο καινούργια είναι τα πλακάκια. Κοιτάνε λοιπόν πράγματα που ένα μάτι κάποιου που δεν είναι σχετικό, δεν μπορεί να τα δει. Και εκεί μπορεί να σε ότι κοίταξε ναι, έχει γίνει η αλλαγή, στον στα υδραυλικά, ή όχι, δεν έχει γίνει κάτι, δεν αρέσει. Άρα, πάνω στο δικό μια καλύτερη εικόνα. Όπως βλέπει λοιπόν, πριν πάω στα επόμενα θέματα, είτε μιλάμε για θέμα νομικής φύσης, είτε τεχνικής φύσης, είναι όλα θέματα τα οποία λύνονται, αρκεί εσύ πρώτα απ' όλα, να είσαι έτοιμος, να βάλεις τον δικηγόρο και τον μηχανικό για να κάνουμε τον έλεγχο του ακινήτου. Και με εκεί, θα έχει πλήρω απαντήσεις. Πάμε τώρα σε κάποια θέματα, βέβαια, ξεφεύγουν από τι δύο κατηγορίες και θέλει λίγο ψάξιμο από την πλευρά σου. Το ένα θέμα λοιπόν είναι ίσω και το αγαπημένο μου φανταστικοί γείτονε. Κακοί γείτονε εννοώ προφανώ. Ε, μπορεί ένα σπίτι να είναι υπέροχο, να σ' αρέσει, να κουμπώνει τι ανάγκε σου και βέβαια μπορεί στον από πάνω όροφο οι αγαπημένοι γείτονε να έχουν αποφασίσει ότι δύο φορέ την εβδομάδα θα κάνουν παρτάκι, θα καλέσουν του φίλου του, θα βάρανε τέρμα μουσική μεσημέρι και βράδυ για να περάσουν καλά. Το ξέρει αυτό, Όχι, μπορεί να το μάθει. Ναι, πώ μπορεί να το μάθει, το πρώτο που μπορεί να κάνει είναι να ρωτήσει καταρχά τον πολιτή ή τον μεσίτη, τον εκπροσωπεί. Και εδώ δεν είναι ότι ο μεσήτη ειδικά μπορεί να έχει πλήρω απάντηση, αλλά μπορεί και αυτό με τι ερωτήσει αξιολόγηση που έχει κάνει τον πολιτή να έχει μια πρώτη αίσθηση. Αν τώρα είναι κάτι τραγικό που θα συμβεί, συνήθω θα δει ότι κάτι θα πάει να κρύψει αυτό που θα ρωτήσει, ο πολιτή κάπω θα πάει να το μαζέψει και. Εκεί ίσω αντιληφθεί καλύτερα τι παίζει. Αν δεν είναι αυτό, τι μπορεί να κάνει, απλά να πα λίγο στο σπίτι, να ζητήσει, που το ή άλλω αυτό, καλό να το κάνει, να δει το κινητό δύο διαφορετικέ μέρε και ώρε. Μπορεί να το ζητήσει να το δει μια πρωινή ώρα και μια καθημερινή για παράδειγμα, και μετά Σάββατο και λίγο απόγευμα απόγειο-ματινή. Εκεί λοιπόν έχει μεγάλε πιθανότητε να δει αν παίζει κάτι με τη γειτονιά, με του απάνω, με του δίπλα. Εντάξει, δεν είναι ότι θα συμβεί το. Και μιλάμε για ακραίε καταστάσει. Τώρα τα συμβεί που θα, θα πεις όχι γιατί είσαι αυτό το σπίτι, αλλά καλό είναι να πάρει μια πρώτη εικόνα του τι παίζει με του γύρω-γύρω. Μπορεί να χτυπήσει την πόρτα, να πας με ένα κουτί γλυκά, ότι Γεια σα, είμαι ο άνθρωπο που θα αγοράσει αυτό το σπίτι. όχι τα γλυκά, και έτσι να κάνει και μια πρώτη συζήτηση και να μην τρέχει τίποτα. Θέλει όμω λίγο ψάξιμο από την πλευρά σου αυτό το κομμάτι. Ένα ακόμα που μπορεί να κρύψει είναι κάποιο πρόβλημα τη περιοχή. Για παράδειγμα, μπορεί να κίνητο που βρίσκεται σε περιοχή με θόρυβο. Υπάρχει πολύ καυσαέριο ή υπάρχουν κάποιε μυρωδιέ. Εδώ λοιπόν, με τη συμβουλή που σου έδωσα λίγο νωρίτερα, το να το δει το ακίνητο δύο φορέ, διαφορετικέ μέρε και ώρε, έχει μεγάλε ικανότητε να το αντιληφθεί. Άρα να δει αν πραγματικά, α πούμε, βγαίνοντα στο μπαλκόν, υπάρχει κάποια φασαρία ή αν μυρίζει κάτι πολύ απ' έξω ή αν υπάρχει καυσαέριο. Μπορεί λοιπόν, ψάχνοντάς το λίγο παραπάνω, να καταλάβει αν εκεί πάνε να σου κρύψουν κάτι ή όχι. Και το τελευταίο. Πρόβλημα που έχω βάλει για σήμερα είναι δυσκολία στο πάρκινγκ. Αν δεν είναι σε μια περιοχή που είναι γνωστό ότι είναι δύσκολη στο παρκάρισμα, πολλέ φορέ μπορεί να μην το αναφέρουν καν αυτό Έτσι ο πολιτή, να μην στο αναφέρει καν να προσπαθήσει να το κρύψει. Πώ το λύνει λοιπόν πάλι αυτό το πρόβλημα, Επισκέπτησε το χώρο του ακίνητου. Δεν είναι ένα το ακίνητο, αλλά πα στο σημείο που είναι το ακίνητο, δύο, τρει, τέσσερι φορέ, μόλι σου είχε απαραίτητα για να δει το σπίτι. Και βλέπει τι παίζει με το πάρκινγκ, πόσο εύκολα ή δύσκολα βρίσκει πάρκινγκ, πόσο αυτοκίνητα υπάρχουν και γενικώ κάνει ένα τεστ για να καταλάβει αν όντω θα σε δυσκολέψει ή δεν θα είναι τόσο δύσκολο το παρκάρισμα όταν γινάς, για παράδειγμα μετά τη δουλειά σου στο σπίτι. Αυτά λοιπόν είναι χοντρικά τα προβλήματα που θέλω να σου πω. Ξανά μιλάμε για προβλήματα νομική φύση, για προβλήματα τεχνική φύση και τα υπόλοιπα που αναφέραμε. Όλα είναι θέματα τα οποία λύνονται. Και αν υπάρχει καλή διάθεση, ξέρει ακριβώ τι είναι αυτό που ψάχνει και βάλει τον εκάστοτε ειδικό να στο λύσει, να είσαι σίγουρο ότι δεν αντιμετωπίσει κανένα θέμα. Ο δικηγόρο να σου πει τα πάντα περί νομικής φύση θεμάτων, ο μηχανικό τα πάντα περί τεχνικής φύση θεμάτων και ο μεσίτης να σου πει τα πάντα για όλα τα υπόλοιπα, σε σχέση για παράδειγμα με του γείτονε, για γενικά τα προβλήματα τη περιοχή και το παρκάρισμα. Αν είναι κάποιο γνώστη τη περιοχή, μπορεί να σε κατευθύνει σε αυτό. Αυτά. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σου φάνηκε χρήσιμο. Αν σ' άρεσε, like στη σελίδα μας στο Facebook, subscribe στο YouTube, σχόλια που πάντα μου αρέσει να διαβάζω και λατρεύω το feedback σας και εννοείται θα σε δω στο επόμενο επεισόδιο του Mesits4u.